Mi a Pocket? Budapest csomópontjain elhelyezett, könyvautomatákból megvásárolható, okos telefon méretű zsebkönyvek, kortárs és klasszikus címekkel. Ez bizony az egyik legérdekesebb példája annak, hogy hogyan lehet a fiatalokkal igazán érdekes és különleges módon megismertetni a kultúrát. született meg a pokett ötlete, illetve honnan szereztetek rá forrást? Hát, hasival, Vecsei hámikivel volt az, hogy egyszer csak csináltam nekik egy színházi plakátot, és egyszer csak fölhívott egy ilyen ismeretlen szám, hogy szia, hasi vagyok, sose találkoztunk még, hogy uh, tudunk találkozni, egy perc múlva nálad vagyok. Na figyelj, hogy van egy ilyen ötlet, hogy ilyen zsebkönyveket lehetne csinálni, hogy így tudod, hogy ilyen zsebkönyv, könyv, nem tudom mi, és hogy így gyorsan találjuk ki, hogy ezt hogy néznek Elkezdtük tervezgetni a könyveket, de így egyáltalán kiforratlan volt az egész. Aztán ő eltűnt, akkor újra megjött, mindig így előtűnik, és így egyre jobban, ilyen nagyon erős baráti viszonyba kerültünk, és azóta is vagyunk gyakorlatilag. És hát ez... Ő három éve kezdte el, én két év, tehát két éve csatlakoztam a projektbe. Voltak azért elég erős ilyen leállások, mert nem tudtuk a szponzorációt, hogy, hogy legyen úgy egyébként kitaláltuk azt is, hogy mint automatát olyat, ugye amit is van a Móricon, a gombánál egy-egy, például ezt a Radmóti Színház fogadta örökbe, uh -huh. és akkor örökbe lehet fogadni automatát, ugyanúgy örökbe lehet fogadni a kötetet. És akkor végül is ezekből vannak meg a szponzorációink, meg hát különböző... 11. kerület támogat, 12. kerület, tehát hogy így nagyon sok támogatók van jelenleg. És akkor tulajdonképpen ti ketten kezdtetek el szélszálni, és hogy így mentetek az Nem, ötlettel? Hát... <gül> és akkor mint a forziói nekek, hello! <gül> Nem, ő, ő már úgy jött, hogy ő tudta, hogy a Greco-kristiánna ketten felügyelik a köteteket, és én meg ennek csak a vizuális részét próbálom támogatni. De hogy nyilván én is beleszólok, de ez inkább az őre szórtjuk, ez az irodalmi rész. És, és akkor a hasi mindig így találkozhat emberekkel, meg így összejönnek valahol, de tényleg így és akkor azokból lettek ezek a szponzorációk, és is ő szélzeli ezzel együtt egy egyből tudták az emberek, hogy mi ez, hogy kell használni. Tehát azért ez nem egy bevett dolog. Én például pont most hallottam, hogy bent egy kollégám mondta, amikor jöttünk forgatni, hogy az egyik ismerőse azt hitt, hogy amúgy láttad, hogy vannak ilyen notesz automaták a, a, az állomásokon. Tehát, hogy, hogy azért az elején, amikor az ember találkozott vele először, biztos, hogy így ez mi mi, mi, mi ezek a színes Igen. cuccok itt? Hát ugye az ugye az volt az első gondolatunk, hogy oké, okay, hogy könyv, de hogy ez hogyan tud egy ilyen, azért elég trendi dolog lenni, de mégis így megállja a helyét a világban. Nyilván van erre egy példánk, az a Moleszky gyár, aki egy hasonló könyvet csal, ami végül is ez a Nota, és ezért ezt lehet szerintem összekeverni, mert azért sarok lekerekítéstől kezdve könyvjelző, gumizest, tehát így minden arra utal, de hogy közben meg, meg, meg hát ugye, a milyen, ugye az tele van gyakorlatilag, jobbnál jobb könyvekkel, <gül> tehát Fem -fem -fem -er hogy azért... Volt az a kérdés is, hogy ez négyes betűmérettel van, vagy egy ilyen rövidített változat minden is? A De nem, az, akkor... az a durva, hogy egyébként hét uh, és fél pontos a betű, uh -huh. talán az utas és Holdvilágnál hét, tehát azért az nem egy ilyen nagyon könnyen olvasható, de azért én például szemüveges vagyok, és én simán tudom olvasni szemüveg nélkül is, és, és nem, tehát hogy abszolút nem, nincs benne semmilyen fajta csalás, húzás, semmi. Tehát, hogy direkt úgy nézzük, nyilván a könyveket úgy is válogatjuk, hogy azért beleférjen, mert azért itt tudjuk így azt, bőleid, hogy, igen, hogy nem, nem tudjuk megcsinálni, de azért elég jó vékony papírra is csináljuk, tehát nem ez a biblia papír, de azért ahhoz elég hasonló, szóval így, így próbáljuk optimalizálni ezeket. Sok könyv van, amit itt ki akarunk már úgy is adni, hogy lehet, hogy kettőbe, de azt még nem tudjuk biztosan, hogy ez úgy hogyan szólna. És azért inkább arra megyünk rá, hogy hát pokert, tehát könyvnek kell maradnia. Hogyan választottátok ki, hogy mely kötetekkel induljatok, illetve hogyan párosítotok kötetekhez követeket? Úgy kezdtük el, hogy először így végül is az volt, hogy azért olyan köteteket válaszunk, amit így mindenki ismer a nagy közönség számára is egy ilyen tök jó olvasnivaló és azért így tényleg így van közük hozzá, általában a kötetek mellett is az van, hogy megpróbálunk a kötethez hasonló karaktert szerezni, tehát a, például a pálucaikhoz a Geszti Péter volt gyakorlatilag Aztam a megalkalmasabb, ugyanúgy ahogy a Záher Gábor az elmebetegnő naplójához, <síns> <síns> meg a... A, a, a lábas vikinek volt egy ilyen családi története, a, a Krúdi Gyulával, szóval, hogy így mindenkinek valahogy volt mindig valamilyen köze hozzá, és főleg a, ugye a legszemélyesebb, az Eszterházi, amit a déslaci Laci válogatott, és ugye nekik egy ilyen nagyon jó barátságuk volt. Tehát, hogy ott nem is volt gyakorlatilag kérdés, hogy, hogy, hogy ki legyen. A Rudolf Péter is a, a, az utas és volt világnál, tehát így valójában így valahogy mindig mindenki így adja magát, é, és akkor most, hogy kiadtunk egy... Egy, egy, egy, egy nő, női szerzővel, a Virginia Woolf, az Orlandót, ott is valahogy a hessnai azon a, a magát. Lehet tudni, hogy mi ez mi publikus, hogy mi lesz a következő kötet? Lehet tudni, mondjuk én nem, nem <gül> szeretem lelőni. Lehet tudni, igazából már jövő nyárik tudunk nagyon sok mindent. A csak egyet? Egyet? Hát kis herceg. <gül> És a az. Azt nem mondom. Ilyen. Az viszont maradjon titok, mert az egy, az egy nagyon iszki. Főleg számomra is, és kicsit az, az va, van egy ilyen kötődés, hogy <gül> <gül> <gül> Mik voltak a tesztüzem tapasztalatai? Hát a tesztüzem az ugye, egy ideig az automaták eküli készpénzesek voltak, azt így elég nehezen oldottuk meg, mert, mert gyakorlatilag április 11-én indult a projekt, és, és hát mondjuk nem, tehát egy hónap is elfogyott egy fél évre való könyvünk, tehát ez több ezer könyv. Tehát így úgy, úgy ültünk ott, hogy úristen, hát elfogyott fél évre való könyvünk és száz nap volt a gyártásunk, szállítással mindennel együtt. Tehát, hogyha újra akarunk valamit most nyomtatni, és most már nem, most ez, ez csökkent ez az idő, akkor így nem tudtuk, hogy, hogy mi lesz. Hol tart most a projekt? Hát most ott tartunk, hogy augusztus 13-a körül nyitjuk újra a Víg Színházba az egyik régi automatánkat. Közben technikai terepszem le van a szigetén, hogy a fesztiválon is ott legyünk a művészetek völgye után. És, és szeptemberben jön a hetedik könyv, amit még nem fogunk nagyon elárulni igazából. De kicsit, sem. De kicsit sem. Van-e arról statisztikátok, hogy melyik kötet fogyott talán, melyik volt a legnagyobb Hát először, ami nagyon fogyott ugye, az a pálucai. Hát mindenképpen egy ilyen bestsellerünk, és hát, hát ugye az eszterházi nem lehet sehol máshol kapni, és mindig amikor tőlem kérdezik azt, hogy jó, hát melyiket kéne megvenni, nyilván mindegyiket meg kéne venni, de hogy szerintem az Eszterházi az, ami, ami tényleg egy ilyen kuriózó, mert szerintem az, az így nekem valahogy a szívemhez a legközelebbi igazából. Mi volt a te konkrét feladatod, megszereped ebben a projektben, és mi, mi, mi volt a kezdetekkor, és mi most? most igen. Hát a kezdetekkor ugye ez az egész arculat dolog volt, a logótól kezdve maga a könyvnek a dizájnja. Azóta meg ilyen művészeti vezető vagyok a projektben, most én az interjúkat is, <gül> <gül> és, és hát lépten nyomon, most próbáljuk így bővíteni a csapatot. Nagyon próbálom azt csinálni, hogy szeptemberre induljunk egy új kampányjal, mert, mert azért a, a kezdeti április ilyen sitilátos dolog az nagyon bejött, de, de én még jobban szeretnék nyitni még, nem csak a fiatalok felé, hanem még jobban terjedjen el, mert azért tényleg vannak már ilyen olvasóköreink, akik ilyen fiatalok is így ülnek a parkokban, én múltkor a kutyámat, akivel így mentem a megvárton, így ott ülnek hárman, hárman poketet olvasznak, nem? de tényleg ilyen könyvklub, amit így szerintem azért a mai világban tök nehéz érteni, és tök, tök fura az, hogy ugye a mobiltelefonok ellen megyünk kicsit a könyvünk méretével, meg, meg az egész projektel, de hogy a fiatalok látják azt, és ők Teljesen tisztában vannak vele, hogy ha ők olvasni vannak, akkor itt van ez, és előveszik. Tehát hogy így, szerintem mindig arról beszélnek, hogy ez így elvesz, ez az új generáció, és egyáltalán nem igaz. Tudom, is száfolni, cáfolni, hát nagyon durván. És a múltkor volt egy pocket megbeszélésünk a Lövőház utcába, ahol itt nagyon sokan ott voltunk, és egyszerűen csak hátra nézünk, és ott ül egy lány, 18 éves lány, és olvassa azt hiszem, a krúdi könyvét, és így gyakorlatilag csodás volt.